Ameninat cu scindarea. Ciolo in oulese un partid, bomb cu ceas. Liderii din Uzrevesc din nou se ideea cu stângul în dreptul. După lansarea formei unii lui Dacian Ciolo, Micarea România împreună, useritii trec printr-o nouă criză intern care poate avea consecințe la viitoarele alegeri. În absenă contestailor, Micarea România împreună ar putea deveni partid înainte de vacană județoresc, adică înainte de luna iulie. Dacă vor exista contestații, atunci calendarul se mut până în luna septembrie. În prezent... În jur de 40.000 de, de oameni au fost anunțați sau înscris ca susintori ai micerii România împreună. Peste 20.000 ar fi exprimat intenia de a se înscrie în Partid După Întinare, potrivit lui Drago Puzlaru, fost ministru al Muncii din Guvernul Tehnocratiu, unul dintre imiatorii de bază acestui demers. Prin nu, nu mai există teamă de canibalizare. Din datele preliminare, mulți dintre cei care s-au înscris până acum ca susțintori ai micii, conduse de Dacian au între 30 și 45 de ani, îi fac parte din clasa de mijloc, punta acela bazin electoral pe care se mice atât PNL cât i Întienit de acest risc, liderii noimiceri au promovat ideea potrivit cereia vin se răspund peturii de loc subir de electorat nehotrât, pe care îl ar dori atrasii activat în cât mai multe zone aleri. Exist riscul ca acest proiect se duc la feromicarea opoziției. Ne-am gândit sublinierei la asta, mi se pare ca o responsabilitate pe care nu am cum să nu o asum ca din această platformă să se desprind un partid, care nu va acționa împotriva celor care împrete sublinierei în valori sublinierei principii comune. Vom fi deschis subliniere sublinierea cu cei cu care putem lucra, a spus Șolo subliniere la momentul lansului Noi miceri. Ce a provocat însă adevărat fierbiere în Uzra a fost invitaia liderilor Noi în primul rând pentru o alian la alegerile localei, ulterior la parlamentarele din 2020. Pentru a preveni o fragmentare a voturilor între candidaii dreptei, un culoare pe care PSD ar putea defi la în aceste condiții. ADN-ul usrului este poate cel mai apropiat de ADN-ul nostru, cred ce avem foarte multe lucruri în comun. Numai ce noi nu vedem o competie, noi vedem o complementaritate. Dacă noi ne gândim la cei 40 care au ieșit la vot, i ne uităm ce scorul pe care îl are partidul care guvernează este de 18 din totalitatea electoratului. Avem două opinii. Să ne batem pe cei 40 care au fost la vot pentru un procent, două în plus sau în minus, privim la un joc cu sunul. Dacă noi lume trei usrul are 3% mai puin, sau PNL-ul. Noi nu asta propunem. Noi considerăm că ce cei 60 dintre oamenii care stau acasă, bun, nu vor veni totuși la vot, dar dacă ne uităm când oamenii este totui la vot, de exemplu, în turul 2 la prezideniale se ajunge la 70-75, la 75, pentru ce oamenii se mobilizează. Noi credem că marea majoritate din voturile pe care mizme în 2020 vor fi mai degrab nu din zona USR, ci mai degrab din zona celor care nu votează, a susținut recent Drago Puzlaru, fost ministru al muncii din guvernul tehnocrat, unul dintre iviatorii de bază acestui demers, în cadrul unui interviu acordat celor de la Hot News. De cealalt parte, de ei se lucrează de mai bine de un an la crearea unor noi structuri în teritoriu, uzrnânsete atât de bine pe cât s-ar fi sperat. Conducerea acestui partid a trecut printr-o serie de confruntări terenuri interne, inclusiv provocate de ideea coptrii lui Dacian Ciolo în partid care au culminat cu plecarea liderului fondator, un Ordan, din cadrul acestei formaiuni politice. La nivelul percepției publice, virgule, prin acțiunile sale, Uzbekistan pare a fi dezamgit o parte din electoratul care l-a votat la ultimele alegeri parlamentare. Vorbim de un electorat extrem de sensibil, un electorat educat, care așteaptă programe, proiecte, nu de unul de tipul PSD, unul prezent pe mediile de socializare, care a dat mesura foriei importantei sale atunci când Daniel a ieșit în strad pentru a protesta fa de măsurile actuale în majoritii politice. Contient de riscul la care s-a expus, conducerea actuală a uzră încearcă să joace cartea ca supravieuirii pragmatice. Contient ce sunt prea mulți ipeti în acea ibal, liderul Dan Barna a dat primul semnul unei apropieri de forma iuna lui Dacian Ciolo. Cu cât avem mai mulți oameni buni în politic, cu atât avem mai multe subliniere, anse să salve România de corupție, subliniere, sărăcie. În continuare crece drumul lui Dacian Ciolo subliniere, al lui Vlad Voiculescu subliniere i al celorlalți colegi din Europa 100 este comun cu alusă, a susținut acesta, precizând ce în perioada următoare urmă subliniere noul partid vor gesi cele mai inspirate soluții de colaborare. Potrivit în sunor surse din conducerea acestui partid. Soluția la care se gândete Barna se bazează pe scenariul unor liste comune USR, micarea România împreună, atât la locale, cât și la parlamentare. Susținerea unei astfel de idei a provocat reacții vehement a nicuoricilor, care vede în ea cea mai mare ameninare și un motiv de scindare dacă se va ajunge la ceva, susțin sursele citate. Actuala conducere este rezultatul unui compromis, al unei situații de status cu o între ceoloi tinii cu oriti. Orice stricare a acestui echilibru fragil prin introducerea lui cioloii a forma iunii sale ar putea arunca în aer totul. Risc să se sparg dacă se va ajunge la impunerea listelor comune cu un alt partid, ne-au explicat sursele citate. Deocamdat, totul se află la stadiul de analiză, barna ceutând se atrag în snoia de pi pentru această idee, ca singura care poate asigura uzăr soluția de supravieuire politicii parlamentari după 2020.